معقول الدهار ضيدي همشوا لا أخو عندي همشوا لا أخو عندي ليش الدهار الذاني تمشي الغرب ويانه امشي و لا اخو عندي عباس ويب امس قلي من صيحتك عباس باكر انسبي صعبة تصير علي اختك قتلي اخو يا, يا لي تشفي الجريح سالفتك من سافري تصابي النهار من هالوكت ما شفتك، من هالوكت ما شفتك، بعدني يا خويتي وحدي ويصيح الشمير دي، ويصيح الشمير هاجي القلب باحزانه، تمشي الغرب ويانه امشوا لا عندي